عيد الفصح فرعون والمصريين خافوا من إله العبرانيين ومن خادمه موسى، قال موسى لشعبه جمعوا بعضكم واستعدوا باش نطلعوا من مصر، لأن الله بيضرب ضربة أخيرة على المصريين باش يخلوكم تطلعوا من مصر، في نصف الليل الله بيبعت ملاكة في أرض مصر وبيقتل الابن البكر من كل عائلة لكن عايلاتكم بتكون في أمان كانت ديروا زي ما قاللكم الرب، كل عايلة تذبح خروف وترش من دمها على جوانب الباب وفوقه، وما يطلع حد من حوشه في الليلة هاديكا، لأنها ليلة فصح الرب، الليلة اللي بيعبر فيها الرب على أرض مصر، في الليلة هاديكا صوت عياط في كل حياش مصر. لأن كل عائلة مصرية مات منها البكر وفرعون وولده الكبير مات قدام عيونه وهذا علاش عرف فرعون أن الرب يحذر فيه خافوا المصريين لأنهم شَافُوا ولادهم البكر ماتوا قدام عيونه فرعون قال لموسى أطلع بسرعة من أرض مصر خود كل ممتلكاتك ما تخلي شيء وصلي لربك باش يرحمنا في الصبح بكري طلعوا العبرانيين من ارض مصر اللي عاشوا فيها مئات السنين الرب مشي قدام شعب العبرانيين باش يقودهم في النهار علي هيئه سحابه في السماء تضلل عليهم من الشمس وفي الليل علي هيئه عمود نار يضوي عليهم في الظلام وده فيهم من الصدع.